ארטיום שואל, כאשר אתם עוברים לספק להירוז, האם אתם מוסיפים משהו לקופסה של המוצר? והכוונה היא לא לפלייר או לפרסומות או לקופונים כאלה ואחרים, אלא הקבנה להוראות בטיחות, או עוד דברים שיש חובה או לא חובה לשימו מוצר. ארטיום, uh, התשובה היא שכן. שוב, האם uh, אתה שואל לא רק ברמה של הוראות בטיחות, זה מאוד תלוי במוצר. אם המוצר עצמו דורש הוראות בטיחות או הוראות שימוש, כדאי שתשים את זה. בסדר? זה ישפיע מאוד מאוד על הצביעות, של הלקוחות שלך. ואם אתה לא נותן להם את זה, משתמש או של השימוש במוצר שלך לא תהיה טובה וזה ברביוס רעים ובאפסט כספי בסופו של יום. <מאבר> <מאבר> לזה, שוב, כל דבר שיכול להעצים את השימוש במוצר שלך, Uh, מעבר להוראות שימוש, אם זה גם מוצר משלים או דברים כאלה, אני מציע לך לבוא ולצרף אותו. אין סיבה שלא. אם הוא עולה קצת, והוא שווה הרבה, והערך שהוא נותן גדול, שים לב שהוא נמצא בפנים. שיהיה בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש או חופשי לשאול אותן בתגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.